Оце кузинята цього року, ось в бачите, ми їх всі вже промаркували, записали в селегісті, до нас, кого, щоб не знали, яка лінія, де і як. Є Я тут декілька безмартирувальних, зараз Йо -йо -йо -йо. з Анжелою запішли. Молоко п'ять досить, вже такі шарики. Ми виїжджали і діточки спілкувалися з коженянами і їм ну, трошечки допомагало це приходити дитя. Ко ко ко ко діти, діти, діти, діти, діти, діти. Розворачувай сюди. Сюди, сюди, сюди, сюди, сюди, сюди. У них є поїлки, там є вода, у них водичка, вони п'ють, водичка додається, додається. Поці кози, які тут, вони всі е, привели козенят і зараз вони доять. Тут є кози, які, ну, вони ще е, після зими не всі такі прям наїдені і е, гарні. Є трошечки такі худуваті, але це всі всі справні, всі справні, всі здорові. Вони всі маркіровані. в них є номерки на вухах. Є улюблені кози, є головна коза лікарва яка водить стадо воїнів на столі, така чорноряба з рогами, бачите, вона вмирає. Є стрикоза, ось та стрикоза, бачите, вона чорна, така вуши у неї такі розкладені, як у стрикози крила. Тому вона таку назву її отримала. Ми зараз підемо з вами додину заодно. А, то окремо, так? Піднімаємо його з засобу. Вони потрапу піднімаються, сюди ми їх зараз немає палички. Ми ось сюди сиплемо лакомство, це зернові. Туди заходять і фіксуються. Туди голову засувають, їдять лакомство і зафіксований. І ми їх тут доїмо дильним апаратом. Ось такий у нас є дильний апарат, і ми їм доїмо. Після кожної дойки апарат миється. Коли вони подоїлися, ми вириваємо, вони розблокуються і виходять на Є там у нас майданчик, де вони очікують того, коли вони підуть на пасовище. Я сьогодні варив кефір і йогурт, і варив сир, це сир з козячого молока, який називається камамбер. Ось такий сир я вчора варив, сьогодні я його перевертаю, я вчора його виклав у форми, бачите, ось такі форми. І він тут знаходиться, я його перевертаю, а зараз я буду викладати в ці форми сир, який називається камамбер. Зірлю трошки сироватки, щоб було зручніше викладати. Десь ну, такий орієнтовний варіант з 10 літрів молока виходить десь близько 1 кілограму сиру. Ось тут сироварня на 200 літрів, тут я варю, є тут вигон, є мішалка, і там я варю сири, коли більш молока там, влітку, тому 200 літрів і я там варю сири. От є така маленька сироварня, колись я там варив на 60 літрів. Вона ручна. У мене не було такої сироварні, тому я варив в тій сироварні. Зараз в мене. Великий такий асортимент, десь близько 20 видів сиру. І з білою пліснявою, і тверді, і напівтверді сири, і м'які сири в мене є. Мені подобаються всі сири, які я варю. Я сам їх куштую, я сам знаю, як вони повинні. Ну тут, якщо б вони мені не подобались, я б їх не варив. Ми не припиняли, тому що коза вже не скаже, що не можна доїтись. Не доїтись, бо війна. Кози війну, свято, і вони доїться кожен день. Тому я не, не виробляв ситуацію, тому що були козенята, і вони більш молока випивали, а кози давали менше. Зараз вже козенята п'ють, але кози трошечки більше дають молока. Тому ну, ось поки що десь так, це я всю. І ми трошечки чекаємо, там хвилин 15, і потім перекладаємо, коли він ну, трошечки, він... може, навіть 10 хвилин, я вже побачу, що можна буде перекладати. Ось так перевертається. Вони ще такі не дуже плотні, тому його перевертаємо так. Я навчався, спершу, десь, чи в 15-му, чи в 16-му році я навчався вперше в школі сироваріння. В Києві є така школа сироваріння, я там, вона перша школа, я чекав, поки вона відкриється, і попав на перше навчання в цю школу. Потім приймав я участь в програмі німецького уряду. Вони таку програму робили. До мене приїжджав німецький фахівець, і ми тут з ним в цій сироварні варили три тижні сири. Він ті сири, які вже я варив, зробив мені там якісь зауваження і рекомендації, а, і навчив мене там деяким новим сирам. Потім я їздив у Францію, у Франції навчався трошки. Бачите, ось така форма гарненька. Тепер потрібно так зробити, щоб з іншого боку так само така форма. Воно ж тепле, воно м'яке, і потрібно не пропустити той час, коли потрібно його перевернути, щоб воно було нормально, красиво і тут з цього боку так само сформувалося так, як потрібно. Трошки тут стояти десь два дні. Можливо, три я буду дивитися, на них вже почне з'являтися пліснява. Потім я їх буду в контейнер складати. Ну, я вам... Це контейнер не від, від блакітного сиру. Я приблизно в такий контейнер будуть складати. І в цьому контейнері вони будуть йти в холодильник. Холодильники будуть витримуватися, я їх буду перегортати. На них буде десь близько двох тижнів. 12-14 днів буде наростати пліснява. Поки мені розогнатися можна. У кожного сира є отака бірочка. На неї написано, коли він був зроблений. От, наприклад, капріно зроблений 10 10 минулого року. Ось він так виглядає. Ось капріно, бачите. Він так виглядає. Це форма для самопресування. Він вже твердий. Ось вона велика головка, бачите, така. От вона 4 там, з, з, з чимось кілограм. Ось така вона, так вона виглядає. Далі, ну, наприклад, вам покажу сир. Ну, ось сир, наприклад, в восьмому місяці зроблений. Це Вальтер. Так само це сир, який ми зробили з німецьким фахівцем. Його звали Вальтер Майер. Тому я і сир назвав так Вальтер. Ось так виглядає він. Так само форма така, як я вам показував, наприклад, капріно. Але рецептура інша. І я витримую ось це зверху. Це праця сирного кліща. Ну, потрібно трошечки там прибирати їх, е, чистити, але я вибрав таку форму догляду за сиром, вони тут е, живуть, тут є температура своя, включається спеціальна е, температура, вологість, і вони тримаються ось в такий, практично, в такий, е, ну, близько к природньому варіанту паутина є, але все так, так як в старовинних італійських погребах. Тому, це коли я їх вже на продаж, я їх мию. Ось так от щіточкою я змиваю. От, готово зараз. Я. Бачите? Де-не-де є е, пліснявок. Ось ну, так його витираю, І у нас чиста, гарна головка.